А ще го месиш, не? Това не трябваше да го правя. <рък> Здравей, и Мил! Здравейте! Много как? ми е приятно, че съм днес гост в вашето предаване. Ива или Мила да ти е. Нито едно от двете, между Добре. другото. От, в семейство ми вика Тивка, приятелите ми вика Тиве, пък повечето други хора и Вомила. Напоследък Добре. съм свикнала просто да ми казват цялото име и даже ми е странно, като ми казват напряко. Значи Гери. <сък> Добре, <сък> Гери съм днес. Добре, Ива, какво ще ли готвиш? А, днес ще готвя мекици, които са рецепта на баба ми. Много я зарадвах, като я питах за рецепта. Написа ми е, че такъв роман с а, кое как трябва да се направи. Като се надявам да не я разочаровам и после да ги да смивка това видео. А ти правила ли си някое такова? Не, не съм правила мекици. Гледала съм как се правят, помагала съм, обаче не съм и затова се предизвиках да видя как ще ми се получат, понеже ми се иска да съм опитала поне веднъж да направя една от тези рецепти на бабите. Добре, така си да необходимите продукти, които предполагам хората вече са видели отзад написани. Добре, ива, ти си позната от uh, реалието на Мекс. Инста Куин, да изказиш нещо за там. Като цяло, м даже не знам защо се записах. В смисъл беше много едно такова, то се каза, то на Шега стана, но то наистина стана на Шега. Тук ми бяха излезли снимките от Бала и бях така, за първи път бях ходила на грим, на прическа, имах професионални снимки и излиза нали там в V-Box едно, ако искаш да си подбляска камерите, да те гримират уникални фризиори и гримьори, запиши се. И аз в първият момент, в който го видях това нещо и се засмях много и викам, мама, нямам търпение да гледам кой ще се запише там. А в същото време аз бях модел от а, две години вече в агенции тук в София. Пътувах постоянно. Обаче нещо не... Да не въбръщаме внимание, така са готвачите. Нещо не стана с те агенции. Не знам, аз ли нещо грешно направих или те просто не ме предлагаха по правилния начин. И се бях отказала вече почти нали, да се занимавам с моделство. Или бях ниска, или бях тъкно в пубертета с пъпки, или нещо съм напълняла. Се имаше някакъв кусур, който нали, не беше достатъчен, за да ме приемат. И тогава, като го видях това предаване, аз вече почти се бях отказала да се занимавам с сферата на модата. Бях започнала да уча след 12, клас за закандирах. Минали вече с нещо друго да се занимавам? И реших просто да си пусна заради тези снимки от бала. Нали, да вие какво ще стане. И те пък дайка, че, че ме избраха, и ми звъннаха, ти си една от 6 избрани. И аз такава, как така? Нали, не вярвам. Ела в София на интервю, за да те нали, доразпитаме. И аз такава, не мога, аз съм на работа, няма как да дойда. И отказах. Работех тогава в един на 100 лятото. че се обърках, какво трябва да направя. И колегата ми тогава на работа ми каза, ти удали си, нали, кой така ще ти звъне да ти предложи нещо подобно. Сега си, ти си, отиди да видиш дори, нали, да не, ако не те приемат, нищо не губиш. Ако те приемат, пък, нали, има нещо печало нали, от цялото това нещо. И ми заесмената момчето беше много мило. И аз... Нали, пътувах до София, отидох на интервюто и след нали, няколко дни пак не звънах, ти си избрана, ако можеш да дойдеш, да снимаш в София. Много стресово, то много, много бързо стана цялото нещо, да, се, да кандидатстваш, да те одобря, да отидеш, да запишеш, да излезеш и изведнъж с 50 000 последователи и аз седя така, Той, кога се случи. Нали? Не знам, беше много странно, защото никой не ни беше казал от началото, че това е цел инфуенсърс. И ти отиваш там съгласи, че просто станеш ангел на Мекси, Ще си снимаш, нали, за, като модел за колекциите ѝ. И когато приключи предаването и ти дохат тези последователи нали, изведнъж, ти не знаеш какво правиш с тях. Някакви хора идват и почва да ти пишат в съобщенията. Може ли да рекламираш този продукт, колко пари искаш да нали, за да го рекламираш, и аз ти викам какъв продукт, как така пари, нали, аз не знам изобщо за какво стана въпрос. И почвам да си измислям някакви суми. А, да ти питам, знаеш как се прави чиптоник на Fiat стил? Кое? Чиптунинг на Fiat Style. Не, не, нямам идея какво е това. Добре, и не даваме представа. По принцип трябва да се пресее брашното, обаче нямаме сито и ако не ми се получат uh, мекичките, да знаете защо е. По принцип аз съм си като главна инфуенсър, не съм толкова модел, в смисъл не съм позната на хората толкова като модел, но има брандове с които си работя на този принцип. Какъв беше въпросък? Няма значение. Следващия въпрос. Добре всички участнички в това предаване на Инстагуни си направиха някакви колекции. Ти ще си направи. Има приятелки, които съм, ги познавам преди операциите и след операциите и то просто няма сравнение. Смисъл след операциите не ми харесва. Изкуствено ми е, даже с, мисъл, имам чувство, че ще се старяват. Не ми харесва и затова не съм си правила. Сега не знам, сигурно ако стая на 30 ще си сложа ботокс или за бръчките нещо, нали, за да изглеждам добре, но на тази си възраст да се опетнявам. Ми е странно. Но съветът ми е да, смисъл колкото се може по-естествено. Има време за всичко и даже колкото сме по-млади, толкова сме по-глупави и може да вземем решение, което да после, после да съжаляваме за него. А ти какво работиш тогава сега? Ами, в момента се занимавам с социалните мрежи. Само и с университета. Студент съм. учиш? И реклама. То си е подобно. Ти беше представител на, на Fashion Week-а. Yeah, Fashion Week в Берлин на Бабичев. най хубавото нещо, което не се случва в живота. Много яко, че го знаете. И нали тогава като ми писаха, веднага приех предложението, разбрахме се и трябваше да пътувам нали сама, там да си намеря хотела. И много се наслаждавах на целият нали, процес, докато отида в Берлин, настанихме се в хотела там и на другия ден вече се започна с, разбира се, първо PCR тестове. Всеки ден в носа да ти бъркат, не беше много приятно. Там се запознах с много хора, между другото имам много приятели в момента от Франция, от Прага, канят ме на гости, хората там са много готини. Там е един свят, който винаги си мечтал да видиш, обаче само си мечтал, много е трудно някой да се докосне до него. Беше много интересно. Ревизотата бяха уникални. Имаше отначало червен килим, на който всеки трябваше да минава, нали, всеки ден се гласиш, ставаш си на такова настроение, гласиш се, отиваш на червения килим, снимате фотографии. А, беше като цяло много яко в Берлин. Имах една много готина наставничка в Берлин. Каролина се казваше. Беше една поедричка такава и много миличка. И всеки път, като имам някакъв въпрос, примерно през деня. А понеже ние имахме по три ревита на ден, трябваше да качваме постоянно стоята, не трябваше да има един час дупка между сторита. Имаше супер много нали, задължения, които трябваше да спазваш. И понеже аз като имах постоянно въпроси, защото съм много любопитна или не знам, все трябва да знам, че всичко е наред. И се и пише, нали, Здравей, Каролина, може ли да ми помогнеш с това? И тя ми записва гласо и там бяга. Идвам към теб! Веднага! Нали? А, някаква такава супер притеснена миличка вече. Много ни хора. Имаш ли си мъж? Мъж да си имам, нямам си. За съжаление. Защо? Намерете ми. <сък> <сък> Приятелите се ме базикат с това, че се си го търсе и докато го търсе няма да стане. Ами защо си нямам? Не знам. Първо, а, мъжете ги е страх от мене, до някаква степен. Защо? Еми защото виждат а, нали, красиво момиче в социалните мрежи, с много последователи, което веднага нали, идва на мисъл, че тя е като всички останали. Красива, глупава, с операция. И знаеш ли, нали? няма да ми отговори, тя е над мен. Предразседиците на хората са много по-големи, когато имаш повече последователи и в социалните мрежи. Като имаш е толкова много последователи, ти ли пишет постоянно мре? Пишат ми Чичковци. Много гадно. Съжалявам за да всички Чичковци, които гледат това. Обаче не е приятно на 20 години единственото внимание, което е да получавам да е от чичковци и то даже примерно са е са. да кажеш богати мъже, които да да ме впечатлят, нали не че ще тръгна, ама говорим за чичко дето не знам и аз как си мисля, че стане тази работа. То като цяло моят тип не е да се запознавам с някои социалните мрежи, то това е, че съм по-старомодна и си представям как се блъскаме в книжарницата, докато четем книги или... Аз си романтична, така ли? Ами, да, романтична съм, малко по филми, много филми съм гледала като малка, сигурно ми, ми е размътил мозът. Позъка. Има ли още брашно? Не, И да те питам за, за фотосесиите, ти добра ли си на фотосесии? Какво значи да си добър на фотосесии? Ами не знам, можеш ли да позираш много добре? Мога да позирам, да. Добре, а били ли тогава позирала е, е, е. с а, продуктите с които Не, Е, това е много гадно, ама как трябва да съм модел настроена? Да, иска Майко. да си в поза и да ни... Да... Ще ме ми... снимате ли през това време? Да. Е, много ме изкарвате извън комфортната ми зона в момента, чай се. Тук тя е много неистина толкова от вас връщана да позирам. Добре, ски с мляко. Това си е вече инфлуенсърска работа и е, така да стане и сме готови. <laughs> не мога така. Не, не мога. Свеца. Мога си ги щупя върху мене и да се разтекат. Вау! Не, не мога позирам. Тук не мога, наистина. <laughs> Притеснявате ме. Ставяме тестото в момента да в таса. 30 на минутки и го разделяме на топчета после и почваме да правим мекичките. Може ли да позираш с още нещо? Чакай да я видим сега. Али сладката на баба. Аз съм вече мръсна, така че. Имаме <същи> ли го? Ай. <същи> Продължаваме с мекиците. Сега трябва да включим на Мен е много ме е страх от защото всеки май има проблем с него. Ама тук видях едното, че май е за пърженето. Че сега първо това копче. Нещо изскочи е едно. Трябва да смените кутово. Индукционният кутон работи само когато му сложиш индукционен уред. <laughs> Много се, баба те, ви, е Много интересно. Не съм виждала за да сега такъв. Най-традиционният човек съм в къща всичките приятели, като дойде намират неща, които няма никъде, защото нашите им прашат трушия, Кисело зеле, домашно вино, сладко, от баба, някакви зимни там. И като им готвя, пак им готвя се някакви свинско с зеле, и винен кебаб. Само ми се подиграват. се манджички обичам да си правя. Добре и ве, бързи 10. Бързи 10 въпроса. Да. Ревю или фотосесия? Ревю. <laughs> На токчета или с кецове? Кецове. С грим или без грим? Без грим. Ниски или високи? Ниски. А, високи, чакай. <същи> с брада или с пустаци? <същи> с брада. С сутиен или да ги пуснеш на свобода? На свобода. Ръкия с салата или бира с картофки? Ръкия с салата, айде. Море или планина? Планина. Пържени или печено? Печено. Малки или големи? Големи. Как започнаха фотосесиите? как се научи да позираш? Гледала съм много клипове преди това, много ми беше интересно и такива канали свързани с модата, обаче основно се научих, когато кандидатствах в една модна агенция и от самата модна агенция имаха 4 седмичен курс, който те обучават всяка неделя на различните пози, на походка, на различните видове а, сцена, на които може да ти се наложи да дефилираш, от кой до кой край, как трябва да ходиш, краката как един пред друг да се сложа така, че да не се изпънеш, а, според теб човек ражда ли се така с, с тези умения или може да се научи? Винаги съм си мислила, че ти си го имаш вътре в тебе, просто е въпрос на време да си го откриеш, ако искаш. А ти на колко години се запали? На 9 години, мисля, че беше първият ми спечелен конкурс в Велико Търново. И вече оттам аз като видях, че съм спечелила, и давай, а, и да. До... Какъв а не разкажи? Минимиз Велико Търново. Беше много забавно, защото не бяхме разбрали, че има три тура на самия конкурс и трябва на всеки един да с различни облеклости. И да разбираме в последния момент, че аз трябва да се. Привлечен, пък аз съм учила там само по Лансънг, примерно. Не помня, кога съм била много мъничка, помня, че някой тичаше до вкъщи да взема дрехи. и Аз седи и чакам притеснена, дали ще, дали ще, дали ще мина на време. Както идея накрая минах с 30 туалета и ме наградиха изпечелих. и спечелих. И нали първо място ми с Велико Търновило. Тогава се запали в мене от 9 годишна. Какви са съветите на баба, който ти даде за микиците? Аз го правя по усет. Между другото, винаги Вечес. съм готвила вкъщи по усет. и се получава вкусно става. И то е важно желанието в кухнята. Примерно много приятели, които. Не мога да готвят и ти казват, не мога да готвя. Кам, бре, Фани се, прочети рецепти, толкова много в интернет, просто следваш тъпките и е, то става. Примерно и аз не помня рецепти. Аз готвя много вкъщи, обаче не помня рецепти, защото знам, че всеки път Google е там нали, да проверя, и примерно както я седвам тук с GPS изобщо не помня откъде я минах. Кое ти е любимото ядене, което ти правила правя бабата? Винаги най-ново съм обичала да ми прави пилешки хапки, понеже имахме бройлери на село, нали. едно време гледаше, сега вече няма животни и просто такова домашно, хубаво чисто месо, като си направи и просто е много по-различен от насякъде друга ден. А ти спазваш някакви режими? Режими не, М дори не мога кажа, че се ограничавам, по-скоро знам кое е полезно да седе и кое не и не се блазни от вредното, В смисъл, от джунгфути или някакви неща. Сега някой път се случва, примерно, ако съм ходила на дискотека и съм си пинала повече и на другия ден съм мега гладна, мога да изявам едно си, нали? Ще ти не, не съм пробвала. Казала съм си, че няма проба, не съм пробвала до сега. Сигурно ще дойде момент, в който ще пробвам, но не е още този момент. Или риба на чорба, никога не съм опитвала. Между другото мирише хубаво. Значи казваш, с толкова олио се правят, Никитя? Ми не знам сколко се правят. Ако пея, на... ще знам другия път. Нали човек се очи от грешките. <laughs> Имаше ли някакви хора, които следиш, от които се вдъхновяваш и къде черпиш идеи за визии и т.н. Пример за самите визии и дрехи се черпят от много такива чуждестранни инфлуенсъри, които са специално само за, са едно за дрехи за аутфити. Дори за пози се вдъхновявам от Инстаграм, от Pinterest. Пинтерес ми е едно от любимите, между другото, приложения. че че просто се замислих колко грешно го правя. Е така, баба ги редеше една върху друга преди. И се да от различни страници, модели. Още ми е трудно сама, но започвам да имам вече някакъв почерк, който нали, да разпознавам. Но то винаги трябва да се учиш от някого. В смисъл трябва да имаш някакъв пример, който да следва. На сока, в която да се движиш. Може ли някой любимец, който следваш така и ти помага? Еми те са най-големите модели. Кендал, Дженнер, Хейли Бибар, Бела Hadid, Но има и много други, които са много добри. Пък не са толкова известни. Аз дори всеки ден, като гледам в Инстаграм, мога да намеря по 20 нови профила, които да ме вдъхновяват. Вреш ще не ги плейтнеш и ти, си по някакъв интересен начин? Ще ви ги плейтна със сладкото на баба. Оу. Специално от село. Не обичам сладкото на баба. Аз винаги имам, не оставам без. Имам в даже 3-4. Така че ще го поднесем с него. Защото най-вкусни са смекичките с със сладко и сирене. Вече нотели и такива неща. Много модерно. Ти бикици, на какво ти приличаш? На семейство защото са различна големина. Пърсна. Не, виж, това наистина е бащата, да. майката, голямата сестра и малкия син. Добре, сега плетваме, е така по-напред ще, из... ще ги извадим. Плетни го това семейство. <laughs> е кли... Хай да ги поделим <големина> по големина, това е семейство от Dasturios, вие сте пет тето. Сега обаче ще разчупя едната мекичка, за да се види, <laughs> е малко. Сега ще отворим бурканчето по старомодни. Между другото, знаете ли как отварят сега буркани? Как? така и гюдерат в пола. Не вярвате, нали? Да а ти как ги отваряш? Ета. Чакай. Какво става? Ама наистина, поне да пробвах да отварям във един буркан с мед. И не мога да го отворя. Смисъл с смисъл лъжицата то кривих лъжицата е така, стана на две. Пиша на стори, нали как се отваря буркана и ми ви като дари го в пода. А пиши на стори. <laughs> да, да, много ясно. Те им помагат хората да се икипят да с глупостите ми. И ви като дари го в пода е така настрани, понеже то като го удариш, влиза въздух и пуква капачето и се отваря. И нямаш нужда да лъжица даже. Абе, мекиците си кага ги плейт Чака, айде, Чакай тук. Това между не прилича на нищо хубаво, обаче. По-хубави мекици по-добра домакия няма да намерите. Ако ви е харесало видеото с мен, може да задете едно лайкче и да се абонирате за канала на dust To use за да гледате и другите епизоди.